تشغيل لوحات دمج بالطاقه الشمسيه باستخدام هيتاشي انفيرتر دمج الكهرباء مع الطاقه الشمسيه في الازرق الاردن مضخات تسعين كيلوات وثلاثين كيلوات لوحة هيتاشي 90 كيلو دمج طاقة شمسية مع الكهرباء في منطقة الأزرق تير مسحوب من الدي سي 121 أمبير من الطاقة الشمسية تير مسحوب من الكهرباء صفر اللوحة ثلاثين كيلو وات مضخة تسعين كيلو مضخة دفاع ثلاثين كيلو عن طريق الدمج الطاقه الشمسيه مع الكهرباء